Like, زيادة صاير، يعني الملك الآيفون، أحلى الآيفونات بوي زيد الصايغ مطلوب على السياز زيد الصايغ يربى بالك عريس، أحلى مرتضى العريس، عشرين سويت، أحلى عشيرة كلب قصاع، على اه الرأس يلا، عشرين اه سويت اه اه مسروجة، أوسولف ناب زودة، اللي كان مسروجة، أوسولف ناب وتابع بحدوده تابع بحدوده يوم الكم جينا وكنا تعنينا اليوم الكم جينا وكنا تعنينا وشيخ العام شيخ العام اهلين للجزه شيخ العام اهلين للجزه شيخ العام اهلين للجزه شيخ العام اهلين للجزه يا, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا شيخ <تصفيق> وياي ما جينا ما جينا على هاي وذيش ما جينا ما جينا ما جينا قيود الخاطرك جينا وتعلينا وينك الصايغ؟ لا تسوي ملاك موبايل كل الحضور من بنسوي هيك ذبها لا ترجعها العيون حضور عرض. يلا شكرا. من على نجاح يلا بوي من على نجاح هاي يلا تحية من على نجاح المشتبة والناس على بوي وهذا موبايل بدنا نجاي شكل نرجع ونقول نرجع ونقول فر الكاميرا ابوي للغالي حيدر عيونك انت حيدر العبودة واحلى عبوده ما جينا للعريس الغالي منطق الشاب يتدلل اي ما جينا على هاي وذيج ما جينا أنا على فلوس احنا على الزين ندور على فلوس على الزين ندور على فلوس على الزين ندور يلا يا نقيب حسنين الغالي رد رد انت. انت على. على. حسنين الاسدي ايه؟ ربوية <تصفيق> يا هلا اسمع اسمع هاي من ندخو يا بويا سكت المعرس مرتضى قسام يعني اخونا البصيب يا سور الغالي والحيانه والما حياه وينك يا حبيبي يا فاضل لما هل تعودي يوح في <تصفيق> حالة يرباي و يرباي ليشنكارن حالة يرباي و يرباي ليشنكارن من بعد أمونا عمو غير في <تصفيق> اللي تعلن لي الحل الشعر رفاوي هالعيسة أسر يعني البصيبة، يعني إضافة النجف، هوي، الكايا مرتبة بعد زاد مرتبة، الملك محمود الزيني، محمود الزيني، الكوافير محمود النعع، محمود النعع، المعرس جمال قسام، الملك جمال، الغاني البصيبة، أيوة. He made me ####أحلى المصورين تامر جبيل وشكر الموسوي أحلى المصورين يلا شيب وي عذبني بالقلب المصورين الجويلي شبر الموسوي احد المصور واحلى زمان الغالي يلا شيل. على زين الصاير هو هنا ابنه تضرب علي قالت نريدك ايه ابنه تضرب علي تدري يا ما اشبع جنب جنب حركها مطلوب What? Shit. استوي ابو جمان العبودي يا حسين الميالي وعراس راس الميال بويه شدها من العبودي يلا ولك ولك ما دلعتني هاي ما دلعتني ما دلعتني ما عيش مال